Дитинства, я пам'ятаю, що я колись там мама Мами до себе брала в лікарню в госпіталі МВД. Наш Хмельницький вона колись працювала це, в цей період. Вона брала мене до себе на чергування. Я не знаю, мені якось там подобалося, вона робила маніпуляції, це все вона в білому халаті була. Що тоді було модно кавпак крохмалити. В школі вже десь після 9 класу, здається, я вже конкретно таку собі спеціалізацію вибрав, що хочу бути хірургом. Так розпочав шлях військового лікаря-хірурга Денис Гайдук. На початку повномасштабного вторгнення Денис знаходився у місті Волноваха. У нас в Маріупольському госпіталі проходить така практика, як відрядження по місяцю кожного лікаря-хірурга в складі лікарсько-сестринської бригади. Ми надаємо безпосередню допомогу важким пораненням, до стабілізації до того часу, доки ми не зможемо їх відправити в Маріупольський шпиталь. 24 лютого там близько. Півп'ятої ранку. Ну, я Плюс-мінус, скажімо так, вже почалися авіаудари, обстріли потужні, сильні. Ми швидко прокинулися від цього всього. Ми швидко спустилися зниз. Почали примати рів певні рішення, чого нам очікувати, що нам робити. Тоді, розповідає Денис, вирішили залишитися на позиціях. І ми таким об'язнапотьом заїхали назад в Маріуполь через аж Порт-Сіті. Ми зробили такий пений круг, такими дорогами їхали через ось таке, як дві, дві сосни, знаєте, в гліз по гриби ходять ширшою дорогою. Чим то, як в нас водій врулював тими шляхами. Заїхали, заїжджаємо, вже взагалі блокпости вже пусті, поліції вже немає. Місто вже таке тиша, немає, ні машин, там люди практично також не ходять. Це буквально, я ж кажу, треті три дні війни вже і вже такі зомбі-апокаліпсис, можна сказати так. Через велику кількість поранених військових та цивільних змушені були розгортати свою хірургічну діяльність на декількох базах, каже Денис Гайдук. Командиром було прийнято рішення, щоб мене відправити в кардіоцентр міста Маріуполь БСМП. Приїхав туди, подивився, що, що до чого перших там буквально пару годин по поверхам, Подивився, яка база, що, що знаходиться, що у нас є, які можливості. Я бачу, там крім налгіни дімедрола нічого немає, тому що це узкоспільцілізована лікарня. Ну це кардіоцентр. 115. Така кількість операцій була виконана Денисом і його колегами за добу. У нас був там один генератор, Нам, наш госпіталь, коли була ще можливість, трохи дизелю підвозити. Но у нас там буквально електрики вистачало включити для великої, у нас була сильна економія, буквально три рази в день по годині часу. Все інший час ми оперували чисто під налобним фонарем. Ну, це було постійно, це вже було, як, як, як правило. Два хірурги, все, ось, хто нам допомагав. Було також анестезіолог, взагалі інтерн, який залишився. Ось, медсестри були також, які допомагали нам. Коли ти 24 на 7 під обстрілами, коли ти стоїш в операційній і прилітає фаб десь, Слава Богу, що деякі прилітали, там тисяч чи трьохтисячний фаб скидають. Поки ти стоїш операційні з хірургами, тебе хлопець, тебе буквально якісь долі секунди взагалі піднімає від землі. Від 12 березня по 16 травня Денис Гайдук продовжив свою хірургічну діяльність на Азовсталі. 24 на 7 постійно операції, постійно якісь перев'язки, постійно ну, все підряд було. Постійні авіаудари, постійні артобстріли. Це було надзвичайно важко. По-перше, було важко, а по-перше, моральне виснаження, фізичне виснаження. полоні вже своя історія. Ти полонений, до тебе відношення, відповідно, буде зовсім інше. то ворог. Після зовсталі військового лікаря направили в Оленівку, де він пробув до 11 жовтня. Якраз своє день народження там зустрів і 12 жовтня мене вже відправили на Горлівку. Десь до 25 жовтня і потім вивезли нас на Таганрог, певну кількість осіб. І десь у це якраз два дні на Таганрог я пробув. Ну, в Оленівці спочатку ще більш-менш ставилися, тому що там в принципі, приїжджали їхні телебачення, виробили таку якусь певну картинку, да, для того, щоб показувати, що в нас хорошо, все добре. То наші якісь певні полонення, які були там вже, які взяли там на кухню, вони нам готували. Ну, з того, що було. Чоловік розповідає, у полоні також намагався надавати медичну допомогу. Постійно ходиш біля смерті, там знаходишся, там все було завалено пораненим, хочеш всім допомогти там, про операції, перев'язки, там не вистачає антибіотиків, там прив'язочного матеріалу вже не вистачає, там вже рани починають гнити. У е, нас були випадки, коли в ранах, коли вже пішло потепління, в рані з'явилися опариші. Лікар каже, росіяни намагалися зламати фізично і психологічно. У них є така е, традиція в всіх тюрмах, я так зрозумів, да? до нас, до військовополонених, у них таке як прийомка. В цей день тебе нормально так <ріоня> плотно так починає там бити. Е, ну, такого значення немає, але, скажімо так. Перших, навіть на сутки, три ти просто відходиш від цього. В горлиці повезло, бо так коли ти в уходи виходили з автозака, вони одразу питають, кричать Посада, що до чого. Кажу, лікар-хірург, а ну, в речі, трогати не будемо. Постійно співали гімн Російської Федерації зранку, вечором. Коли йдемо в столову, крокуємо під пісні СРСР, Союзу різної там ідеології, і військові, і не військові. Ну, Пісні співати, це таке, знаєте, мені. Денис ділиться думками, що в першу чергу зробить після закінчення війни. Закінчиться військовий час. Не? Я зберу сім'ю і просто поїду трішечки отак на місяць. Я думаю, дадуть вже відпустку на місяць. І поїхати за кордон відпочивати, жити потрібно сьогодні. Потрібно подорожувати, потрібно розвиватися, читати книги, бачити світ, потрібно спілкуватися з цікавими людьми. Ось цим я й буду займатися. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегульник, Суспільне новини, Хмельницький.